أحيا قيوم يا الله يا كريم يا متعال اللهم رحمتك على أهل العراق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 نفعي اللهم عليك به يا الله اللهم ارحم هذا الشعب المسكين اللهم ارحم هذا الشباب المتظاهر اللهم رحمتك يا الله بتعين عاجل لبناتنا ولأولادنا يا الله يا رب نسألك عيشا كريما يا الله يا رب لا نريد ان نشاركهم في قصورهم ولا في اموالهم ولكن نريد كرامة للإنسان نريد ان نعيش بعيش كريمة يا رب العالمين يا الله